حتى قال ابو حنيفه تعلمت مناسك من مناسك الحج من حجام بس حجام ابو حنيفه غير حجام ابو ابو اسماعيل صح الحلاق بتاع ابو حنيفه غير الحلاق بتاعه كل حلاق له زمن دخلت عند الحجام بعد اداء مناسك الحج قلت ايها الحجام السلام عليكم هو لا يعرفني بكم تحلق راسي قال يبدو انك جاهل بالفقه. <تصفيق> بالحجاب الحجاج بيقول لمين؟ رئيس قسم الفقه أنا ولا لا؟ يبدو انك جاهل. اقول لك بخمسه تقول لي بثلاثه ورب العباد يقول لا رفث ولا فسوق ولا ايه؟ ولا جدالة في الحاجه. هنبتدي من الجدال من, من اولها سبحان الله. فوقفت مبهوتا فجلست واعطيته جانب راسي الايسر. قال يا رجل انا قرأت أن الرسول كان يحب التيامن في كل شيء تمنع عليه لا قرأت فقه ولا فدعت فقه ولا عدت عند عالم من العلماء فسبحان الله فلما ظللت مبهوتا من علمه سبحان الله قال لي يا رجل أنت ما زلت محربا لا تقطع التلبية أنت لما ساكت تكلم قول لبيك الله لسه ما مخبصتش الايه؟ الله الله الله الله فسبحان الله وبعد ما أبو حنيفة أعطى الرجل أجره قال السلام عليكم ورحمة الله جزاكم الله خير قال يا رجل صل هنا ركعتين تشهد لك بها الأرض يوم القيامة والله إنه حجام أفقه من أبي حنيفة سبحان الله, ورحمة الله.